අයියෝ කොහරම ඇතුළින් netmetric SL YouTube channel එකේ නියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක. ඉතින් අද මම අරන් ආවේ අපේ channel එකෙන් කරන unboxing episode 2 එක. ඉතින් එතමයි මෙන්න මේ Wacom Munstaroid ET430B graphic tablet එක. ඉතින් මේ graphic tablet එක මරණන් ගානින් විදල් 8000ක් තමයි ඉන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට රුපියල් 10000 වුණා Wacom ලගේ 10000 අපි කරාකට නැතිවම ස්කීලෙකට discount බලා දුන්නා. ආහේ. එතකොට මට මේක රුපියල් 8000කට මිලදී ගන්න මම මේක link එක පාලා description එකේ ඉන්න එකෙන් දාලා තියනවා. ඔයාලා කරන් තියෙන description ඉතින් මේක ගොඩක්ම වටිනවා. මේ tablet එක වටිනවා. ඉතින් මම අද දෙනවා අද මොනවද කියන්නේ වගේ සත් Impression එකක් මම අපේ කම්පියුටර් යස්කනේ වාගේම අද මම දෙනවා ඩ්‍රොගින්ග් එකේ දෙකක්. මේ වීඩියෝරන් අවුන් කියනවා ප්‍රථම subscribe කරල අපි යමු මේ box එක ගැන තියෙන දීනවල මෙන්න මේ විදිහටනේ box එක බලනවා මင်း ඉන්නේ. ඉතින් box එකේ අතනක මෙතන ඔහනගානක් නම් උඩම Inspiro කියලා බාර දිනවා. Huyon sorry H430P කියලා තියෙනවා මෙතන. දැසිම් මෙතන තියෙනවා පාට කරපු සම්පූර්ණ පාට නොකරට පොකින් වලගේ ෆොටෝ එකක්. query surfing board එකෙන් පාට කරලා නැහැ. මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ battery free pen tablet කියලා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා මෙතන තියෙනවා Huyon logo. අපි සාමාන්‍යයෙන් logo එකක් දැකියින් මෙන්න මෙතන Hello Union එකේ එකට දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Union මේ වැකේ තියෙනවා කියලා ගහලා මෙතන තියෙනවා බා එක ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා Union Log එක Inspiroy මේ පැත්තේ තියෙනවා create more create කියලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඳින්න වෙනස් විදිහට කියන එක නම මේකලම එකෙන් අදාස් කළ හැකි ආදර්ශ පාටවලුයි එක ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් වාලට ඊට පස්සේ specifications ටිකක් ඒ වගේ මේගොල්ලොන්ගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ QR code එකක් වෙබ්සයිට් එකට සහ Facebook page එකට ඉතින් මේ හිතින් මේ specifications හැම මම අද video එකෙන් ඔයාලට කියනවා කියනවා මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ address එක phone number එක email එක website එක සහ Facebook page එක ඉතින් එච්චරයි box එක පෙන්නන්න දෙන්නේ අද මේක ඒක දැන් වෙනවා. උඩට බලကြည့် එක. හරි. හරි. අහ් හරි. මේකම ලැප් එකෙන් කියවන්න නම් ඉස්සරහ මන්නේ නැහැ இடையේ. ඊට පස්සේ මේ වැදගත් නැහැ. කියන්න ගන්න. මේක දෙකෙන් මෙතන තියෙනවා අ ඒකලෝන්ගේ drive එක හා manual කරන්න ඕන භාෂා 10කින්ම ගහලා මේක තියෙනවා වොරන්ටි කාඩ් එක. මේක නැති කරගන්නiba මේක ඩ්‍රාස් එකේ මම ඔයාලට වෙන ලින්ක් එකක් දැම්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එකෙන් දාන්න. මම ඔරිජිනල් මා හොයෝන් ස්ටෝර් එකෙන් තමයි ගත්තේ. ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රාස් එකේ ටැබ් එක මේව මේ විදිහට අපිට එක ගැන කවර් අන්න ඊට පස්සේ මෙතන අර උට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බඩ් ෆ්‍රී ෆ්‍රී පෙන්ට් එක. ඉතින් මෙතනදී මේක වාලේ බලා ගන්න පෙන් එක මෙතන ගොඩක්ම ලස්සනයි. මෙතන ග්‍රිප් එකක් ඒක ගැනත් අපි තව ටිකකින් කතා කරා. ඊළඟට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වල නිබ් සහ නිබ්ස් රිමුවල් ටූල් එක මම පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පුළුවන් ඔටී මෙතනදී මේක gift එකක් විදිහට මේක අතන ගියොත් OTG එක මතුර OTG දෙකක් හම්බෙන්න ඕනේ හම්බෙලා තියෙන්නේ USB type C එක. ඉතින් මේකට මයික්‍රෝ USB එකත් හම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක gift එකක් වශයෙන් හම්බෙලා නිසා ඒක එච්චර අපිට complain කරන්න ලොකු දෙයක් නෑ කියලා ඉතින් රුපියල් 250 කරා වගේ OTG එකක් ලබා ගන්න වලගේ අදහස් මත පල්ලිම් කමෙන්ට් කරනවා නම් අපේ කේබල් අපේ අපේ device එක, අපේ එක, අපේ මොකක් හරි ෆෝන් එකක් හරි, computer එකක් හරි මොකක් හරි පාවිච්චි කරගන්න. ඒක මම ඉතින් Android 6.6 පස්සේ ආපු ඒවාට මේකම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ටැබ් එක Android 6 වලින් පස්සේ ආපු වලට එක ඊට පස්සේ වාරට ටැබ් එක භාවිතා කරන්න Windows 7 වලට පස්සේ ආපු මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකත් පැත්තකින් මේක Windows 11 වලට කරන්න පුළුවන් latest match. එක ඊට පස්සේ macOS පස්සේ ආපු වලටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දොර මේකෙන් බලන්නම් ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එක. ඉතින් මේක නං පොතක් වගේ මෙතන තියෙන નોર્મල් කාඩ්බෝඩ් එක නෙමෙයි හොඳට ෆීල් වෙන කාඩ්බෝඩ් එක නෙමෙයි අර plastic කොළයක් වගේ නිකන්. ඒ ෆීල් එක දැනෙනවා මේක අල්ලද්දි. ඇතුලේ දෙන්නේත් අර નોર્મල් කොළණෙ මේ. මෙතන තියෙන්නේ අර plastic ඉතින් මම අද හදලා තියන මේක වකන තියන්න. ඉතින් මම මේකට නම් ග්ලව් එකක් මිලදී ගත්තා. මොකද ග්ලව් එක තියෙන්නේ අපේ අතට ඩාඩිය මේ තියෙන මේ ඉතින් මේක වලට ඇඟිලි දෙකයි බලලා ගන්න මේ ග්ලව් එකත් මේ මේක රුපියා 500ක් මට මිලදී ගන්න මේක ලින්ක් දාන්නම් description එකේ. මේක ලින්ක් එකත් එක්කම. මම අතට මෙතනටනේ ගොඩක්ම ඩාඩිය දාටි අ මෙහෙම අපි අත මෙහෙම තියාගෙන මොකක් හරි අතේ මෙතන දාඩිය දාපිට ටිකක් ලියන්න වගේ. ඉතින් මෙතනද මෙහෙම තියෙන ගොඩක් අඩු වෙනවා. අ මීට වඩා හොඳේවා තියෙනවා. හුයොන් ලගින් එකක් තියෙනවා. මේක කොපි යොන් ලගේ එක නෙමෙයි. මම හිතුවා මේක ලනවා කරන්නක් කලින්. ඒත් උනේ ඒක ලතුව ඔරිජිනල් හුයොන් ලත් හුයොන් ඉතින් වෙන වෙනම ඒවත් එක හොයෝන් ගහපු බ්ලව්ස් එන්න පුළුවන් කියලා ඒකල කිව්වා. ඔරිජිනල් පැකේජස් එකේ ඒකෙන්නේ නැහැ කියලා තිබ්බා. මේ බ්ලව්වම මම දැක්ක නිසා යාළුවාට තාක්ෂණික ඇක්සසරිස් ගන්න නම් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නිකන් ලැප්ටොප් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පවුච් එකක් ඒ වගේ අපිට මේකට පෙන් හෝල් එකක් පුළුවන්. සමහර පෙන් හෝල් එනවා. නමුත් මෙතනදී පෙන් හෝලයක් ඇවිල්ල නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි අපි දැන් බලමු ටැබ් එක මොනවාද කියලා. හරි. ඉතින් මම මේක ටැබ් එක ගන්නවා. මෙතන ඔයාලට බල ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේglColor tape වලින් tape නෙමෙයි මේක අලවලා വെලා තියෙන්නේ මේ කවරේ. මම ඒක ගලවන්න ටැබ් එක ගන්න. ඔයාලට වෙනවා ටැබ් එක ගොඩක්ම පොඩි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ size පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න ඔයාලටනේ දැන් ડિස්ප්ලේ වෙන ફોટો එකෙන් ඔයාලට 얘 ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇක්ටිව් ඒරියා එක තියෙනවා. ඉතින් ඇක්ටිව් ඒරියා කියන්නේ අපි වර්ක් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් තැන. ඔයාලට වෙනම මෙතන තිත් තිත් එහෙම තියෙනවා. මේ මේ තිත් තිත් මෙන්න මෙතනින් ඇක්ටිව් ඒරියා එක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියොත් මෙන්න මේ කොටුව තමයි ඇක්ටිව් ඒරියා. මෙන්න මේක පිට දැන්දොත් ඒක කර්ස් එක ගන්නෙ වලම මවුස් එක ප්ලග් කර නැත්නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් මවුස් එක ප්ලග් කර නැත්නම් මේකේ තන මවුස් එක කර්ස් එක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක මම නම් මුලින්ම අමාරු වෙයි කියලා ටිකක් අඳිද්දී ඊපස්සේ ටික ලේසි කියලා ඊට පස්සේ තමයි තේරුණේ. ඊට පස්සේ මෙතන වල බලා මේ ටැබ් එකේ එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන් මේවා අපිට ඕන සොෆ්ට්වෙයාර් එකට පස්සේ කීබෝඩ් ෂෝට්කට් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න දැන් ඊට පස්සේ තව start menu එක add click එක ඊට පස්සේ mouse එක scroll කරන්න wheel click එක ඊට පස්සේ දැන් scroll click එක ඊට පස්සේ left click එක right click එක මෙතනට add කරන්න පුළුවන්. අ ඉතින් එතකොට පස්සේ ඉස්සරහාදී ඉන්නේ මෙචරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්නකොට මෙතන numbers හතරක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේකෙදි මෙන්න තිබ්බම මෙහිම අඳීදී අත මිස්සන්නේ නැහැ. මිස්සනවා ගොඩක් ලිස්සන ගොඩක් මඩුයි නෝබසතර නිසා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩිටේල්ස් ටිකක්. ඉතින් මේකේ පළල ගොඩක් මඩුයි. මේකේ පළල මිලිමීටර 6යි 6යි. 6යි. A few moments later. වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක අත්‍තරම වටේ තියෙන්නේ මේ කුච ඝනකමින් කියලා. ඉතින් see藤 nécess jal each gia算ия Koz ramzyте mißar unaware perspective ctivytiqa daanay broadcasting platform and kecünü legendary Ta alanuti living chairs viti horepa badani on tapód tes sност household i där. h supports viti hori idi om Спасибоισ iba is om us gini gientes vidit hp 6.0198su dés tierra daga到 michamorphpieces peinten統 Flow 0. complete tells of你 අපි નોම පැන්සලකින් මේ වගේ අඳිනවා නම් මේකත් මේකත් තමයි තරුලිය ගන්නවා. අපි දැන් මෙහෙම નોම පැන්සලකින් මෙහෙම ලාවට ඇඳෙද්ද කියන්නේ. මේක 4000 ලෙවල් ගන්න 4096ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉවල වಂದ್ರ ගන්නේ මෙන්න මේඳන ටිකක් විතර එබෙනවා. අහ් ඒතකොට ඒ걸 ලොක් ගන්නවා මේක කොච්චර කියලා. ඉතින් මෙන්න ලාවට. ඉතින් අර තමයි ටැබ් එක ගැන කතා කරන්නේ. දැන් බලමු පෙන් එක මොන වගේද කියලා. මම ටැබ් එකත් එක්කත් තියාගන්න. ඔයාලට පේනවා පෙන් එක ගත්තොත් පෙන් එකෙත් keys දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ එක button එකක් විදියට තමයි ඒක අපිට පේන්නේ නම් නමුත් මේක keys දෙකක් තියෙන. ඒ මේ පැත්තම click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ nib එක. ඉතින් මම කලින් මේ තියෙන nib ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා punchic grip එකක් හදලා. ඒ කියන්නේ නිකන් වගේ අපට ඉන්නේ ඉස්සන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා බල ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලා බල ගන්න පුළුවන් ui on කියන්නේ අර අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ui on ලගේ ලෝගෝ එකනේ මේ ඒක ලෝගෝ මෙතන ගහලා තියෙනවා ui on ඒ font ඊට පස්සේ මෙතන අපිට සාමාන්‍යයෙන් සමහර මේ වාලෙ මෙන්න මේක ගලවන්න පුළුවන් මේ විදියට කරකවලා නමුත් මෙතනදී ගලවන්න මේක වල එකක සම්හරිට නිද්සෙන්නේ ඇතුලේ පෙන් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේක බැටරි රිප්ලේස් කරන්න තියෙන ඒවා තමයි එහෙම ගලවන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒක තමයි පෙන් එකේ තියෙන කස් පීස් දෙකක් තියෙනවා ඒတိ තමයි පෙන් එක නිින්ද මෙ මේ විදිහට මම මේක අහ මේ වගේ මේ රින් එකක් මේක තමයි අපේ නිප්ස් රිප්ලේස් කරන්නේ ඕකක් මම මේ නිබ්ස්ටික අතකට දාගන්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙනි මේකේ මේකට කියන්නේ නිබ් රිමුවල් ටූල් කියන බෑම මේකට මේගොල්ලෝ කියනවා මොකද මේකට නම හරියට මතක නැහැ නිම්ස් ක්ලිප් හරි මොකක් වගේ කියන්නේ ඊට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ නිබ් ක්ලිප් එක මෙතන බලන්න තුලන් ඡෝටි හිලා ඒ කියන්නේ මෙතන මැද ගහක් තියෙනවා. ඒකටමතර මෙන්න මෙතන චූටි රවුමට කන්ටක්වබලා වෙනවා. ඉතින් අන්න එතනට ඔයාලගේ පෙන් එක තියෙන මේ විදිහට මේක දාන්න ඕනේ. දාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට අහ් ඒ ෆියු මොමන්ට්ස් ලේටර් මේ විදියට මේක අදින්න ඊට පස්සේ ඔයාලුන් ස්ලිප් කරලා අලුත් නීබ් එකක් මෙන්න මේ එකෙන් වලට අත උනක් පාවිච්චි කරලා නම් يعني මේක අතින් උනක් දාන්න පුළුවන් මේකට දැන් මෙහෙම නිකන් මෙමෙන් දොත් නැද්ද නෑනේ. ඉතින් මේක අපිට ෆෝන් එකකට කරන්න නම් බෑ. ෆෝන් එකකට ටැබ් එකකට ටච් ලැප්ටොප් කරන්න බෑ. මේ මේකට වැඩ කරනවා. ඉතින් වැඩ කරන්න මෙතන අර මේ විදිහට තිත් එක තියෙනවා. ඒ ඇතුලේ තමයි මේ විදිහට වැඩ කරන්න ඉතින් ඊට පස්සේ ආ දැන් බලමු මේක කොහොමද අ ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද සෙටප් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා මුලින්ම සෙටප් කරගන්න යන්න ඕනේ අ මේක වල දීලා තියනවා විතර uioncom කියලා. අන්න ඒකට යන්න ඕන ඔයාලා uion.com/download කියන link එකට මම පහල description එකේදී ගියාට පස්සේ ඔයාලා සල්ලි හර ස්ක්‍රෝල් ඔයාලගේ model name එක අහනවා ඔයාලගේ tablet එකේ model name ඉතින් මෙතනදී model name එක විදිහට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ පෙන්නන එක. ඔයාලගේ box එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන H430P. H430P කියන එක ඔයාලා সিলেক্ট කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක වරහන්නත්තුලේ එක බලා ගන්න එතන pressure sensitive එක මෙතන තියෙන්නේ H430P වරහන්නත්තුලේ 4000 4096 කියන එක. ඉතින් ඒක সিলেক্ট කරන් යට අහන OS එක drop down ඒ OS එක ඔයාලගේ operating system දෙන්න. <clearance is> <arithmetic> a uh, windows uh, mac ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා අ මොකක්ද drive එකද manual එකද uh, install කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා එක දාන්න ඕනේ. driver දාලා ඔයාලා submit කරනවා. submit කළාට පස්සේ පල්ලි හරස් scroll බලන්න. එතකොට චූටි grid ඇතුලේ තියෙනවා uh, options තුනක් එක්ක uh, windows මුලින්ම uh, 4096 ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රෙඩීස් එක මේක හොලා ගන්න බලා අපේ දැන් Windows ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවර් version එක. මෙතන ඩ්‍රයිවර් එක ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ තමයි එක. ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දී එක ඉතින් කොහොම හරි මෙතන ඔයාලට latest එක download කරගන්න මෙතන තියෙන. මේවත් ඔයාලට ඕනනම් download කරලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ෆයිල් එක තමයි මෙතනදී download ඕන්න මෙන්න මෙතන download වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක වෙන්න, download වුණාට පස්සේ පොඩක් යනවා වෙයි. ඊට පස්සේ මේ file එක save කියලා අහනවා. මෙතන මේ විදියට දෙන්න පුළුවන්. කැමති තැනකට මම මෙහෙම දෙනවා මෙන්න ඊට පස්සේ මේක download වෙනවා. hariyanun ithin man me widiyata mage screen ekata awilla thiyena video eka tikak ithara laggey ekka dann ganne pa hari man den ara install karapu e extract karagaththa normally ithin extract karanne kisi password ekak ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ කරන්න. මේ ෆයිල් එක right click පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න ෆයිල් එක right click කරාට පස්සේ run as administrator කියලා එකක් බලන්න. එන්නේ එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට yes no අන්න ඒකට yes දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක normal විදිහට install කර ගන්න ඔයාලා හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට ප්‍රෙස් කිස් හදා ගන්න පුළුවන් ඒකට දීලා වටේ ඒ ප්‍රෙස් කිස් වලට ඒ කියන්නේ ප්‍රෙස් කිස් වල ඕනම එකක් ඔයාලා හදා ගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රෙස් කි එක උඩ ප්‍රෙස් කළා වටේ ඕ දෙන්න පුළුවන් ඊපස්සේ ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිව් එක adjust කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනදී අ ඉතින් මේ කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනම ඔයාලට ඇඳලා බලන තුලම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිව් එක කොහොමද කියලා ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිව් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අ මේක ඔයාලට මොනකොටු මොනක් පාට කරගන්න පුළුවං මං වගේ ඉතින් අනයික වට කරේ වගේ අ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ක්ලියර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔක්කොම ඊට පස්සේ වහන්න මෙන්න මෙතන ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිව් ඇඩ්ජස්මන්ට් එකේ රිප්ලේස් වගේ අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරාම ඒක එක ඒ කියන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කරපු ටික ආය මේ විදිහට රිස්ටෝ කරනවා. මෙන්න මෙතනදී මේ තියෙන රිස්ටෝ කලින් තිබ්බ විදිහටම හැදුනා. ඔන්න මේ විදිහට ඔයාලා හදන්න පුළුවන්. අ දැන් ඔයාලා මම හිතනවා ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිව් වෙන යම් කිසි අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙතනදී අ කලින් කිව්ව ඒවාත් එක්ක ඔය දැක්කනේ දැන් මුලින්ම අඳිලා ආවට අඳි තදට අඳිනවා. ඒ තමයි ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිව් කියන්නේ. හායි. ওই විදිහට ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් අ මේක ඊට පස්සේ අ ඊට ප්‍රෙස් digital pen එක මම press key තමයි බොහෝ දුරට ඇටින්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනටත් අර වගේම කලින් වගේම මේව ගුගල් ටැබ්ලට් එකේ නේද ඒ කියන්නේ ගුගල් ටැබ්ලට් එකේ software එකේ shortcut එකක් හරි නිසා හරි ඒ විදිහට තමයි දැන් අපි පොඩි drawing එකක් ඇඳලා බලමු අල්ලෙන් කමෙන්ට් කරනවනේ ඒ වගේම ඔයාලා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඉත පටන් ගන්න යාළුවෝ ඉන්නවනะ ඒ වගේම දැන්ටමත් කරන් යන යාළුවෝ ඉන්නවනะ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඔන්ලයින් උගන්න ගුරුවරු ඉන්නවනะ මම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මොකද මේක ඔන්ලයින් උගන්න ගුරුවරුට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මයික්‍රොසොෆ්ට් ටීම්ස් වලින් zoom වලින් whiteboard <imitation> එක පාවිච්චි කරනවා නේද